ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فہیم پجن ولاگس سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئکن کا بٹن دبا دیں جی دوستوں آج تاریخ ہے نو اکتوبر دو ہزار بائیس آسو کی چوتھی اتوار ہے صبح چھ بجنے والے ہیں موریں لگ رہی ہیں کبوتروں کو پانچ کبوتر ہیں پانچ پانچ کبوتروں کی بازی ہے ٹھیک ہے دوستو پچھلے تین اتوار دو اتوار اڑے ہیں ہم پہلے اتوار میں ہم حص رہے ہیں دوسرے اتوار میں ہٹ پرواز کی پوزیشن لی ہے ٹھیک ہے دوستوں اور آج چوتھا ہی تہوار ہے آنسو کا اڑا رہے ہیں کبوتروں کو مورے لگ رہی ہیں ٹھیک ہے دوستو یہ ابھی آپ کو پلہ مار کے دکھاتے ہیں اڑا کے کبوتروں کا شو کرواتے ہیں یہ جی یہ چار کبوتر ہیں سارے کے سارے ٹوٹل ہوم بریڈ ہیں ٹھیک ہے دوستو یہ بھائی آئے ہیں ہماری چھت پہ منصف یہ ہمارے نزدیک کی چھت ہے جی مانی والی چھت رسے بٹوں والی تو ابھی پلہ مارتے ہیں آپ سب دوستوں کو شوق کرواتے ہیں ٹھیک ہے دوستو لیں جی دوستو یہ نکالنے لگے ہیں ہم باہر کبوتر تقریباً ساری پٹھیاں ہی ہیں ٹھیک ہے یہ لیں جی یہ چلے گئے باہر ابھی بائک سے جا کے آپ کو دکھاتا ہوں چھ بجے پلہ لگا دیا ان کو ٹھیک ہے دوستوں جو بھی میرے دوست نئے ہیں ہمارے چینل پہ آئے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے ہوئے گینٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر نہیں آنے والی ویڈیو آپ سب دوستوں کو بآسانی مل سکے جی دوستوں کبوتر اوپر جا رہے ہیں ٹھیک ہے جیسے جیسے ان کی واپسی ہوگی ٹائم کے واپسی پہ جو بھی پوزیشن بنے گی انشاءاللہ شاء آپ کو شو کروائیں گے یہ ماشاء اللہ کبوتر اوپر جا رہے ہیں ویڈیو کو زوم کر کے دکھا رہا ہوں آپ کو بہت ہی اچھی پرواز دی ہے آج جی دوستو یہ تیرہ نمبر پٹھی ہماری آئی ہے ہوم بریڈ ہے اور جیسے ہی یہ بیٹھتی ہے آپ کو ٹائم نوٹ کر کے دکھاتے ہیں کیا ٹائم ہوا ابھی تو ٹائم ہو گیا جی دس بج گئے ہیں دس بج گئے ہیں پچھلی پرواز میں پچھلی بازی میں یہی کبوتری ہماری پانچ بج کے بارہ منٹ پہ بیٹھی تھی اور اسی کبوتری کی وجہ سے ہم نے ہٹ پرواز کا نام جیتا تھا ٹھیک ہے دوستو یہ ابھی آ رہی ابھی دس بج گئے ہیں بڑی یہ رات رہ کے اڑائی تھی جمعے کو اڑائی تھی اور ہفتے کو یہ آئی تھی اور اتوار کو پھر بازی میں اس کو اڑا دیا جی دوستو یہ آ رہی ہے نیچے یہ لیں ماشاءاللہ جی دوستو ٹائم ہے جی دس بج کر ایک منٹ اس کا ٹائم ہے جی دس بج کر ایک منٹ اور باقی کوئی آتا ہے تو وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں ٹھیک ہے دوستو ابھی ویڈیو سکپ کرتے ہیں دوستوں ہم باہر آ کے بیٹھے ہوئے تھے ابھی اوپر سے آیا جی ہمارا صبر نہ بچہ پچیس نمبر ٹھیک ہے ٹائم ابھی تو ٹائم ہو گیا جی بارہ بج کے انیس منٹ کا ٹائم ہے بارہ بج کے انیس منٹ کا ٹائم ہو گیا ہوگا تو ابھی دیکھتے ہیں یہ کتنے بجے بیٹھتا ہے یہ امید ہے کہ انیس منٹ میں ہی بیٹھ جائے گا بس بیٹھنے لگا ہے نہیں دوست جی بیٹھ گیا جی انیس منٹ کے لاسٹ سیکنڈ میں بیٹھا ہے ستاون سیکنڈس میں ہیں جی دوستو یہ بیٹھ کے ابھی کوئی تیسرا جانور آتا ہے تو اس کی بھی آپ کو ویڈیو شو کرواتے ہیں جی دوستو شام کا ٹائم ہو گیا جی پانچ بج کے اٹھارہ منٹ کا پر سے کبوتری آ رہی ہے جی نہیں کبوتری نہیں ہے جی سفید بچہ ہے جی سفید بچہ آ گیا ہمارا ماشاءاللہ جی دوستو جو نئے ہمارے چینل پہ اس وقت دوست بھائی آئے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں فہم پیجنس کو اور ویڈیو پر اچھے اچھے کمنٹ کیا کریں لائک کیا کریں ویڈیو کو اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں آپ سب دوستوں کی ہیلپ کی اشد ضرورت ہے ویڈیو کو واچ کیا کریں شروع سے لے کے ان تک لازمی دیکھا کریں ٹھیک ہے دوستو جی دوستو یہ بچہ بیٹھ رہا ہے ابھی جیسے ہی بیٹھتا ہے تو پھر آپ کو ٹائم بھی بتاتے ہیں ماشاءاللہ اللہ تقریباً تمام چھتوں کے کبوتر بیٹھ کے ہوئے ہیں ایک چھت کے دو کبوتر اوپر ہیں اور ہمارے بھی اس کے بعد دو اوپر ہیں تو یہ بیٹھ رہا ہے اس وقت یہ یہ بیٹھنے سے ہماری ایوریج گینٹو کی سب سے اوپر جا رہی ہے ماشاءاللہ اس کے بیٹھنے سے ہم پہلے نمبر پر آ جاتے ہیں اور باقی ایک چھت کے دو کبوتر ہیں باقی دیکھتے ہیں انشاءاللہ بچہ بیٹھ رہا ہے جی بچہ بالکل اس ٹائم تھکا ہوا ہے اور تھوڑا سا بیٹھتے ہوئے دقت ہو رہی ہے یہ لیں جی نیچے بیٹھ گیا ہے ماشاء اللہ زبردست ہو گیا جی پانچ بج کر انیس منٹ اور فورٹی فور سیکنڈ ہے جی دوستو ابھی ہم پہلے نمبر پر ہیں باقی ابھی تک کو کبوتر نہیں آیا جیسے کہ آئے گا آپ کو تو سب دوستوں کو شیئر کریں گے اور دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ امید تو بہت ہے اگر ہم جیت کے تو ٹرافی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ